Niin. No niin, tämä on toinen osa podcasteista, ensimmäisen osan otsikko oli ekologinen näkökulma kieleen ja kielen oppimiseen. Ja nyt me jatketaan sitten sille jatko-osassa, joka on otsikoitu kielikäsitykset kielen oppimisen ja opettamisen taustalla. Ja Täällä on taas Elina Tapio ja Ri Riikka Tumelius. <tumelius> Joo. Eli mennäänpä nyt näihin kielikäsityksiin. Joo, eli on, meidän omat käsitykset kielestä ja vuorovaikutuksesta vaikuttaa tosi paljon siihen, miten pystytään hyödyntämään vuorovaikutuksen eri resursseja, mistä me puhuttiinkin tuon ekan podcastin aikana. Ja se Totta kai vaikuttaa myös käsitykseen siitä, että miten kieliä opitaan. Ja tämän takia on hyvin tärkeää olla tietoinen siitä, että minkälaisia tapoja on ollut käsitteellistä oppimista ja etenkin, että mitä sitten moderni tutkimus sanoo. Nehän vaikuttaa paljon... Mitä on ollut meillä omassa kouluajassa, että minkälaisia käsityksiä meidän omilla opettajilla on ollut, millä tavalla ne sitten vaikuttaa meihin, entä perheessä minkälaiset ympäristöt on ollut, miten oppimista on tuotettu, miten siihen suhtaudutaan. Ja nyt jos ajatellaan oppimis- ja kielikäsityksiä, niin perinteisesti kieli hahmotetaan hyvin vahvasti puhutun ja kirjoitetun kielen kautta, mikä sitten on hyvin tämmöinen kapea käsitys. Oikeastaan ihmiset kommunikoivat ja välittää merkityksiä hyvin eri tavoin. Tämä multimodaalinen näkemys vuorovaikutukseen ja kieleen on, on tässä vahvasti taustalla meillä. Ja kun huomioidaan tämä laaja kielikäsitys, niin sen täytyy myös näkyä opettamisessa ja siinä, miten me ajatellaan, että kieltä opitaan. Ja nyt sitten, jos ajatellaan toimintaa opettajana ja ohjaajana. Niin siinä roolissa on tärkeä muistaa, että ne ihmiset kenen kanssa me toimitaan, niin he eivät ehkä jaakaan sitä samaa laajaa käsitystä kielestä joustavana ja multimodaalisena resurssina, vaan monesti sitten päädytäänkin keskustelemaan niistä kielinäkemyksistä, että mitä se kieli on, millä tavalla merkityksiä voidaan välittää. Se on erittäin tärkeää työtä. Monesti nämä asiat muuttuu pikkuhiljaa itsestäänselvyyksiksi, ne käsitykset, eikä sitä osata hahmottaa, että nyt tämä toinen ihminen ei olekaan yhtään samalla linjalla. Että ne meidän käsitykset voi olla täysin ajatusmaailmaa mullistavia. Ja sen takia ehkä vaikeita käsittää, että ne pystyt, voidaan torjua. Niitä voi olla vaikea ottaa käyttöön omaan toimintaan. Ja tämän takia me halutaan tänään käydä vähän läpi joitakin tämmöisiä tapoja käsitteellistää kieltä tai oppimista, kielen oppimista, jotta sitten on helpompi tarttua niihin käsityksiin, ja millä tavalla niitä pystyy purkamaan ja laajentamaan. Et monet näistä käsityksistä, mitä me tänään keskustellaan, käydään läpi, niin niissä on paljon tavallaan totta. Ne ei ole vääriä. Mä näytän nyt tuohon seuraavan dian, jossa meillä on tämmöinen taulukko Van Liirin 2004-kirjasta, missä on kerätty erilaisia käsityksiä. Ja me vähän lyhyesti esitellään, että minkälaisia nämä on, millä tavalla ne on käsitteellistänyt kieltä, ja sitten lopuksi ajatuksena on keskustella, että mitä, mitä ekologinen kielikäsitys, oppimiskäsitys sitten tarjoaa, että minkä, mitä, mitä sillä on enemmän annettavaa ehkä kuin näille muilla käsityksille. Joo, tosiaan tuo on siitä samasta kirjasta, joka oli se aiemmankin podcastin pohjaa, eli tämä punainen kirja. Ja, ja tuo on ihan vaan valokuva tuosta taulukosta, jossa Wanler tuo hyvin esille sitä, että minkälainen että on, on, on olemassa tietynlaisia oletuksia. Ja niiden oletusten taustalla on jotain teorioita. Ja sitten hän myös kertoo, että miten se käytännössä näkyy esimerkiksi luokkahuoneessa. Niin, minkälaiseen toimintaan siinä sitten mennään, kun on tuo tietty oletus ja teoria siellä taustalla. Tämä on mielenkiintoinen ajatella näitä näin, koska Van Lier itse tulee anglo-amerikkalaisesta taustasta aika vahvasti, mutta yllättää näitä samoja juttuja löytyy ihan meidänkin, meidänkin omista kielen oppimisen kokemuksista. Näistä on jännästi hahmottaa ja hahmottaa omia käsityksiä, sellaisia, jotka on siellä jossain, että näin ne asiat pitää tehdä. Sieltä voi myös löytää oman alakouluenko-opettajan äh, tekemiä asioita ja nyt niin huomasti jälkikäteen, että aa, hänen taustallaan ehkä oli koulutus, joka on perustunut johonkin tiettyyn näkemykseen kielestä ja kielen oppimisesta. Ja me valittiin nyt ihan muutama näistä, ei ihan kaikkia näitä käydä läpi, mutta valittiin just sellaiset, joita me ajateltiin, että varsinkin tässä suomalaisessa yhteiskunnassa on aika vahvoja ja sitten sellaisia, mitä niin kuin itse asiassa liittyy paljon viittomakielen tukiviittomien ja niin kuin, erityisesti sillä alalla Olevia, olevia käsityksiä kanssa, tai ää, kun viittomakielen opetus on saattanut joutua vastaamaan sitten, että jos muuten opetus on ollut tä tällaista tyyliltään, niin sitten, että Aa mun viittomakielen opetuskin pitää olla sitten samanlaista, että jotakin tiettyjä tällaisia yhteyksiä löytyy aika vahvasti sitten näihin, niin valittiin vähän sen mukaan nuo tietyt oletukset. Joo, Riikalla onkin siinä ensimmäinen. Lähdetään liikenteeseen tästä computational assumption, eli ihminen vai tietokone. Ver, ihminen vertaantuu vahvasti koneeseen tässä käsityksessä. Tätä voisi sanoa myös o malliksi input input-output-nimityksistä äh, tulee. Eli tässä oppiminen nähdään tämmöisenä ähm, prosessina, jossa opettaja, tuottaa syötteen, inputin, sellaisen sopivan laisen, jota oppilasopiskelija pystyy sitten prosessoimaan siellä päänsä sisällä ja tuottamaan oikeanlaisen tuotoksen eli outputin tämän prosessin jälkeen. Ja hyvin vahvasti keskittyy oppimisen kognitiiviseen ulottuvuuteen ja tämän seurauksena sitten tämä aika vahvasti yksinkertaistaa ilmiötä meidän näkökulmasta. Eli siinä ei niin paljon huomioida sitä ympäristöä ja, ja muuta, mitä meillä on, on tuota, mukana toiminnassa. Ja, tuota, tässä on, tästä voisi sanoa ehkä sen, että tässä on paljon sellaista, mitä, mikä näkyy aika vahvasti suomalaisessa kontekstissa kielen opettamisessa ja tässä on tiettyjä Tiettyjä hyötyjä, niin kuin sanoin tuossa alussa, että ei nämä ole sinällään väärin oikein vertauksia, mutta tämä tarjoaa kuitenkin aika yksipuolisen näkökulman ja hyvin mekaanisen näkökulman oppimisesta, että se, se orgaanisuus jää tästä vähän pois. Sitten tässä lyhyt esittely tästä ja Elinalla on seuraavaksi. Ole hyvä. Joo. Tässä on kaksi näkemystä itse asiassa läntätty yhdellä kertaa, koska ne on niin liittyvät toisiinsa vahvasti eli Storage Assumption ja Componential Assumption. Tämä storage Assumption eli niin oletusvarastosta varastoinnista on, on juurikin sitä eli nähdään, että, että että yleensä sitten taas kerran ollaan täällä pään sisällä, eli ihminen varastoi kielen päähän, tai se sinne tuu, Eli siellä taustalla voi olla ajatus siitä, että ihminen on niin kuin ihan semmoinen tapula raassa, tyhjä pöytä, jonne sitten niin kuin kaadet, kaadetaan kielen elementtejä ja niitä sitten pitää niiden kanssa kovasti trillailla ja tehdä työtä. Jotta, jotta se tarttuu sinne päähän, eli, eli jollakin lailla esimerkiksi sanavarastoa kartutetaan sillä lailla, että, että ihminen, niin kun, äh, hänelle tarjotaan paljon sanoja ja niitä sitten pitää kerrata, kerrata ja trillata ja ynnä muuta erilaisia harjoituksia kyllä ne sitten sinne muistiin jää. Ja sitten kun sinne vielä sitten muutakin, muutakin aineista, esimerkiksi kielioppisääntöjä, niin niitä kun vielä viedään sinne mieleen, niin, niin tota, kohta pää on täynnä sitten kieltä ja, ja on hyvä oppimisen tulossa autettu. toisaalta sitten Chomskylta on lähtöisin ajatus että tai teoria kielessä, että kielellä, ihmisellä on semmoinen sisäsyntyinen ominaisuus oppia kieltä. Et meillä on semmoinen aivot ovat hyvin vastaanottavaisia. Että vaikka kielellinen syötös olisi puutteellista eikä niin täydellistä, niin ihmis, ihmisen aivot kyllä rakentaa siitä sitten semmoisen äh, hyvän, sujuvan, puhtaan kielen. Mutta siinä on vähän se sama ajatus, että se ihminen siinä kielen oppimistilanteessa, niin pitää altistaa kielelliselle ainekselle, jotta sitten ne, ne aivot aktivoituu rakentamaan sitä kieltä sinne. Ja taas jälleen kerran mielessä on siellä sitten sellainen on, on kieli rakentunut sinne, jos tälleen vähän kärjistetään. Mm, no molemmissa on semmoinen, että, että kieli varastoituu. Siellä on ikään kuin, niin kuin, ei ole ensin mitään ja sitten sinne kasvaa. Jollakin tavalla sinne saadaan sitten tuotua kieltä. Tai ihminen itse sitä sinne tuo. Ähm, ja tähän sitten liittyy vahvasti tämä Componential äh, jos joka niin kuin, liittyy kielitieteen tutkimukseen aika paljon, tämä on tuttu, tämäkin on Vanlieriltä tämä kuva napattu, jäi kirjoittamatta se tuohon, mutta että siinä tuodaan esille että ajatellaan, että kieli on niin osasia, ne on ikään kuin rakennuspalikoita ja kieli rakentuu eri osasista ja monesti kuvataan ne pienemmästä suurimpaan. Että siellä on niin fonologian taso ja morfologian tasoja ja johon kuuluu sanastotaso ja sitten on lauserakenteiden tasoja ja sitten siitä taas aina niin laajemmille. Ja tää sitten heijastuu monesti opetuksessa siihen, että lähdetään harjoittelemaan eri kieliä osa-aluetta erikseen. Eli erikseen on sanastoharjoitusta ja sitten on ääntämisen harjoitusta ja pitempien tekstien lukuharjoitusta ja niin edelleen. Ja tämän halusin tähän tuoda opetukseen liittyen, koska silloin kun minä aloin opettamaan viittomakieltä, siitä on kauan, niin silloin vielä ei ollut kovin paljon suomalaisen viittomakielen kieliopin kuvauksia. Eli ei ollut eikä muutenkaan ollut paljon eri kielen osa-alueiden kuvauksia tehty, kun tutkimusta oli niin vähän, joten viittomakielen opetus oli aika kokonaisvaltaista, mentiin aihepiiritilanne ää, ynnä muu edellä, mutta nyt kun on sitten, tutkimus on edistynyt ja tullut hyvin tarkkaa tietoa esimerkiksi lauserakenteesta tai sanastosta tai, tai Muista osa-alueista, niin olen sitä miettinyt, että onkohan sitten viittomakielen opetuskin lähtenyt taipumaan siihen suuntaan, että, että jotenkin opiskelijoille pyritään tuomaan osa-alue kerrallaan sinne opetukseen. Tämmöinen poh pohdinta on ollut. No seuraavaksi otetaan tuohon tuommoinen. Täydellisen kielitaidon metsästys, correctness assumption. Eli noissa aikaisemmissa on ajateltu, että kieli on jotain sellaista, mikä varastoidaan, hankitaan, prosessoidaan sinne päähän. Ja täällä, tässä sitten on ehkä vähän vasta, vastaavanlaiseen oletukseen liittyen ajatus siitä, että sen kielen voi hallita täydellisesti. On joku semmoinen korkea tavoite siitä kielestä ja kielen oikeellisuudesta. Ja että hyvin vahvasti korjataan, korjataan virheitä, tai sitten toisaalta voidaan jättää ne virheet korjaamatta, että ajatellaan, että se kieli, kielen oikeellisuus tulee sieltä niin kuin muusta toiminnasta. Mutta tuota, tässä on ajatuksena ehkä se syntyperäisen natiivin kaltaisen kielen, kielitaidon saavuttaminen. Ja nyt sitten kuitenkin moderni tutkimus alasta hyvin vahvasti tämmöisen vastakkainasettelun natiivin ja kielenoppijan välillä, että mikä nyt on, mikä voisi olla täydellinen kielitaito. Kieli, jos lähdetään varsinkin tästä ekologisesta näkemyksestä, että ei, sehän on paljon orgaanisempi asia, niin miten sitten voidaan, voidaan ajatella sitä kieltä sellaisena staattisena asiana, jota pyritään opettelemaan? Mikä on ehkä täällä vähän tämän oikeakielisyyden oikean, oikean ja väärän käsitteen välillä tässä correctness assumption asiassa. Ja jatkatko sitten eli seuraavasta? Ja sitten tämä viimeinen joka, oletus, joka me poimittiin tähän tarkasteltavaksi, on tämä ö, oletus siitä, että asiat ovat erillisiä. Ja, ja, eli kieli tämän oletuksen mukaan nähdään irrallisena ja autonomisena järjestelmänä erillään muusta. Ja kielet nähdään niin keskenäisessä suhteessa myös irrallisina omina kokonaisuuksinaan ja siitä just sitten tulee sellaista käytännössä opetuksessa näkyy varmaan sellaisena että jotenkin keskitytään joko kuuntelemaan, puhumaan, lukemaan, kirjoittamaan ja, ja tota, ollaan aika ei multimodaalisesti liikkeellä. Eli tässä, jos ajatellaan, että kieli on muusta irrallinen, autonominen järjestelmä, että se on irrallinen esimerkiksi meidän kehollisesta tavasta ilmasta itteen, itteemme, niin sellaisessa näkökulmassahan opetuksessa ei hirveästi anneta arvoa sille, jos se oppia osakin vaikka sen sijaan, että se tietää sen sanan, että millä viitata, että, että tarkoitan tätä tässä, niin tällä ei ole arvoa, vaan tämä oli väärä vastaus, jos sanoo, että tämä tarvitsen tällaisen, ja tämähän on niin toimintana täysin oikein, ja aivan mahtavasti on keksinyt ottaa ja näyttää ja osoittaa sitä, mutta sitten jo, tuohan nähdään täysin sitten mokana, vaan olisi pitänyt tietää se sana, että et jotenkin se nähdään, niin kuin, että, et, että tärkeintä on toimia vaan sen yhden niin kielen, varassa ja, ja eikä oteta huomioon sitten sitä ihmisen seikkailua siellä metsässä, että se keksiikin muita konsteja tai että se keksiikin käyttää jotain muuta, äh, muuta kieltä, että, si, että kielet limittyy ja lomittuu ja, ja on ottaakin avuksi jostakin, joka nähdään niin kuin erillisenä kielenä, niin ottaa sieltä avuksi, niin on hyvin äh, tiukasti sitten saattaa tulla sellainen, että ei, että täällä puhutaan nyt vain tätä yhtä kieltä. Ja jos sattuu vähän sieltä lainaamaan muista kielistä, niin se nähdään taas sille, että osoituksena siitä, että ei osannut. Toisaalta tässä on hyvä esimerkki siitä, että tämä ei tämmöinen kielten, että ne kielet pidetään erillisinä, niin se ei ole aina hirveän paha asia. että Joskus on ihan hyvä niin joutua pakottaa itsensä siihen, että, että minä nyt yritän oikeasti ilmaista tämän asian nyt vain niin kuin näitä tiettyjä elementtejä käyttäen. Että se voi olla silleen pedagogisesti ihan hyvä ratkaisu, mutta aika usein niin tuossa on semmoinen negatiivinen vire päällä ja se vie itse asiassa sitä oppijalta mahdollisuuden päästä sitä toiminnassa eteenpäin. Että jos on vaikka tarkoituksena keskustella jonkun kanssa, niin, niin se on hirveän harmi, jos ei sitä keskustelua voi viedä eteenpäin silleen, että, että tota, ottaa käyttöön resursseja laajemminkin. Ja siihenpä liittyykin sitten tämä toinen warring languages, eli keskenään sotivat kielet, eli kielet nähdään opetuksessa vaikka sellaisena äh, äh, taisteluasemassa, <tä>, että, että nyt todellakin niin kun meidän pitää käyttää tätä kieltä, että jos me tästä livetään käyttämään jotain toista kieltä, niin tämä kieli häviää, eli käytännössä ää, te ette opi tätä kieltä, jos te otatte jotakin muita kieliä käyttöön, ja tämähän on niin kaikista hurjimmilla tavalla tullut esille sisäkorvaistuteen lasten ja niiden perheiden kielivalintojen suhteen. Että siellä on nyt viime aikoina jälleen kerran käynyt ilmi, että siellä on vahvasti tämmöstä ohjeistusta annettu vanhemmille, että, että istutte saaneen lapsen kanssa ei saa käyttää viittomakieltä, koska jos käyttää viittomakieltä, niin se estää puhutun ja kirjoitetun kielen oppimisen. Eli tässä nähdään niin sellainen joko tai, että nämä kielet kun taistelee keskenään, jos annat tilaa tälle toiselle, niin tämä ei täältä nyt sitten kehitykään. Ja, ja näissä asioissa uudestaan ja uudestaan tutkijat on tuonut esille, että tämmöinen väite ei perustu tutkimukseen, että ei ihmisen aivot eivät... Ole sellaiset, että ne ajattelisivat, että, että mulla on kieli A, kieli B ja sitten ne taistelevat siellä keskenään ja toinen voi syödä toisen tai napata toisen pois, se ei mene niin vaan päinvastoin, aika sulassa sovussa siellä keskenään, tukevat toinen toisiansa ja, ja, ja nimenomaan ei, ei, eivät ole semmoisia erillisiä kokonaisuuksia, se on vähän meidän semmoinen oma käsitys palastella maailmaa palasiksi. Niin, mutta nämä Kyllä. oli nämä tässä. Kyllä. Eli niin kuin varmaan huomasitte, niin nämä kytkeytyy toinen toisinsa aika, aika vahvasti kuitenkin. Ja että ne tavallaan esittelee jotain tietyn yhtä puolta ehkä siitä kielestä ja mikä, on, mikä se on ilmiönä. Ja siellä voi löytyä nämä, näitä osia näistä käsityksistä. Uh, esimerkiksi tämä correctness assumption, mikä on oikein, mikä on väärin, miten se näkyy siellä opetuksessa, mi mihin rohkaistaan, niin sehän on aika vahvasti siellä näkyvissä noissa kaikissa muissakin, muissakin sitten toiminnan tasolla, mutta nyt me tähän loppuun halutaan keskustella siitä, että mitä sitten näiden sijaan ja ehkä lisäksi Minkälaista muutosta ekologinen näkökulma sitten käytännössä voisi tuoda kielen opetukseen, jos nämä ovat jollain tavalla puutteellisia tai jopa virheellisiä, niin kuin tuossa sotivien kielten tapauksessa nyt sitten voisi lopulta sanoa. Eli hyväksytään ja oikeastaan arvostetaan sitä, että oppiminen on, kieli on monimutkaista ja se on vahvuus. Siihen vaikuttaa tosi monet asiat, niitä on hirmu kaikkia ottaa huomioon oikeastaan mahdotonta. Ja sen, jos sitä ilmiöitä lähtee liikaa yksinkertaistamaan, niin siinä saattaakin rajoittaa omia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja oppia. Ja päästä, päästä eteenpäin niiden omien kielellisten ja ei-kielellisten resurssien käytön oppimisessa siinä, että mitenkä merkityksiä välitetään. Ja tässä, tähän on jopa hyödynnetty kaosteoriaa tämän asian käsitteellistämisessä. Diane Larsen Freeman on sitä ehkä aloittanut sen tai ainakin ollut vahvana tekijänä siellä. Ja ideana on taustalla, mikä Elina sanoi siinä ensimmäisessä podcastissa siitä, että miten kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja muutat yhtä, yhtä palasta tässä osiossa, niin sillä onkin kauaskantoisia vaikutuksia voi olla, olla sitten toimintaan. Ja nyt ajatellaan kieltä, kielen monimutkaisuutta. Ei, ei ole selkeitä rajoja kielten välillä, vaan me eletään monikielisessä maailmassa käytännössä. Ja näitä käytänteitä pitäisi pyrkiä hyödyntämään siinä oppimistoiminnassa vuorovaikutuksessa mahdollisimman moninaisesti. Päästetään se luovuus valloilleen, mikä meillä ihmisillä monesti on ja lapsia, kun katsoo, että kuinka mahtava kielen, kielen kehitys ja se, miten, minkälaisia resursseja on käytössä ja havainnoidaan ympäristöä ja sitä toimintaa, mitä pystytään tekemään, että jotenkin pystyy sitä, sitä paljastamaan sitten formaalinkin kielen formaaliinkin toimintaan. Ja no, miten sitten tapahtuu käytännössä, miten tämän monimutkaisuuden kanssa pystyy elämään, miten se miten se sitten on, on hyvä asia. Yleensä monimutkaisuus ja arvaamattomuus on tämmöisiä, mitä opettaja ei, hmm. ei kovin mielellään, mielellään hyväksy. Oli se hirveän kiva pitää kaikki ohjaukset käsissä, mutta koska se on mahdotonta, niin sitä ei kannata edes oikeastaan yrittää, vaan kannattaa pyrkiä niin pohtia tämmöistä toiminnan suunnittelua design-työnä, design että, että aina tehdään asioita, kokeillaan, arvioidaan, parannellaan, tehdään toisella tavalla pidetään niistä kiinni, mitkä on hyviä ja lähtökohtaisesti tavoitteena tuottaa merkityksellistä toimintaa näille opiskelijoille. Ja siihen liittyy hyvin vahvasti lähikehityksen vyöhykkeen käsite, joka tulee Vykotskilta. Ihan lyhyesti avattuna, niin tarkoittaa sitä, että me opitaan semmoisessa toiminnassa, joka, jossa on semmoisia asioita, mitä me ei vielä hallita ilman apua. Voi ajatella, että on asioita, mitä me ei osata yksin ollenkaan. On asioita, joita me osataan hieman avustettuna ja on asioita, jotka me osataan täysin itsenäisesti tehdä. Niin se kaikki hedelmällisin tapa toimia on siinä, kun meillä on vertainen tai opettaja siinä toiminnassa mukana ja päästään kokeilemaan niitäkin asioita, mitä me ei vielä osata ja havaitaan, että miten se asia toimii ja pystytään niitä ottamaan siihen omaan toimintaan mukaan. Miten Elina, millä tavalla sinä näki sitten ekologisen näkemyksen, miten se tässä oppimisessa on, opet opettamisessa hy no, hyödyllinen? Itselläni aina tulee mieleen se lähinnä, että se on niin kuin vapauttava. <laughs> Et jotenkin... Et, et toisaalta, että itse on välillä ajatellut, että olen vapauttanut itseni oppimaan kieliä silleen, rajattomasti ja toiminnan kautta. Et, et, et jotenkin, niin kun, ensinnäkin, että näkee niitä mahdollisia tilanteita, joissa voi oppia uusia työkaluja ottaa siihen tilanteeseen. Niin aikaisemmin sanoin se esimerkki siitä, että, että kun on englanniksi tekemässä ruokaa, niin ei, ettei ota sitä sellaiset, että nyt minä opin englantia ja uusia sanoja, vaan sille, että hei, mitä tähän kaikkeen liittyy, että kun, et kun teen ruokaa ja sitten tässä niin kun on englanninkieli, on se yksi resurssi, niin mitä kaikkea tässä niin voi käyttää hyödyksi. A, ah, mä voin käyttää hyödyksi italialaisia termejä eri ruuille, koska ne on varmaan kaikille tuttuja. Ja sille, että et vapauttaa itsensä siitä, ettei ole sille, että et rajoittaa itsensä siihen niin kieleen. Et, ja sitten ottaa kaikki muutkin resurssit käyttöön. Ihan ilman, että ajattelee, että nyt, nyt en osannut, niin nyt minä joudun osoittamaan. Koska silloin niin saa sitten sitä toimi, niin tulee vapautunut olo toimijana, joka taas antaa uusia mahdollisuuksia. Ja sitten kun on itsensä vapauttanut, niin sitten jotenkin opettajana voi vapauttaa itsensä myös siellä, silloin kun on itse suunnittelemassa oppimisen mahdollisuuksia. Että antaa, niin antaa sen vapauden siihen, He, eikä niin näet sitä, kun ihminen toimii hyvin ja toiminta etenee ja keskustelu etenee ja, ja ihmiset ymmärtää toisiaan, niin ei, ei mene sinne niin kuin väliin huomauttelemaan virheistä, jotka itse asiassa onkin ollut nerokkaita ja luovia ratkaisuja päästä eteenpäin. Et vapauttavana mä näkisin tämän. Kyllä. Ja sitten tuo semmonen niin turva, turvallisen oppimisen tuottaminen siinä, just, että ei tarvitse pelätä niitä virheitä, ei tarvitse pelätä sitä oman kasvojen menettämistä, että kun, ei, kun ei ole siellä fokuksessa se joku tietty, yksi oikea tapa sanoa se asia, mm. vaan on sitä varjaa, että on mahdollisuuksia, että pystyy tuo, luomaan semmoista, ää, just se, sen lu, luovuuden ja sen Asioiden tämmöisen monimutkaisuuden hyväksyminen siinä, että, että ne asiat, miten me toimitaan, niin ne on hirmu hienoja mahdollisuuksia oppia lisää. Ja jos me tehdään vi virheitä formaalissa mielessä, niin sekin on, se on nimenomaan se oppimisen mahdollisuus, että mistä monesti myös puhutaan, että virheiden kautta opitaan. Mm. Mutta sekin pistää aika lailla sormen siihen, että nyt sä teet virheen, että katsokaa, että näin sinä, teet, että en et seuraavalla kerralla osaa tehdä sitten oikein. Mm -hmm. <laughs> niin sen sijaan tämä ekologinen antaa oikeastaan mahdollisuuden siihen, että se mm, voidaan keskittyä siihen just sen merkitysneuvotteluun ja toiminnan etenemiseen ja, ja jotenkin semmoinen. Että tottakai se, se muotokin on tärkeä sen takia, että osata, opitaan ilmaisemaan itseä tarkasti selkeästi niin, että toinen vastapuoli varmasti ymmärtää, osataan käyttää erilaisia tyylejä eri tilanteissa. Et toki tämmöinen kielitietoisuus on tärkeää, mutta sitten se ei ole kuitenkaan kaikki, että sulla on se oikea muoto ja oikea sitä ja tätä. Mm, Tämä James Paul G. on tästä kirjoittanut tämmöisestä oppimisesta video videopelien kautta, että miten videopelit voi, mitä ne voi tuoda kielen, kielen oppimiseen tämmöistä mitä hyvä, hyvä siellä on, miksi, miksi halutaan pelata koko, koko ajan lisää, oppia tavallaan sitä peliä, vaikka epäonnistutaan, mutta se on turvallinen epäonnistuminen ja tietenkin sellaisen ajatuksen yri, yrittänyt sisäistä. Se, se on aika haastavaa, koska on tottunut johonkin ihan muuhun siellä omassa historiassa, mutta tämä on kyllä antanut paljon työ, työvälineitä sellaisen rakentamiseen, semmoisen toiminnan rakentamiseen. Juuri, juuri niin. Ja, ja, tota, ja aina on mukava kuulla ihmisille, että miten on soveltanut. Tämä on aika teoreettinen rakennelma. Teo, ja hyvin niin kuin tuossa ensimmäisen osan siinä lopussa, kun mentiin Be my friend-tasolle, että on semmoista filosofista jonkinlaista välillä vähän höttöä, niin on tosi mielenkiintoista aina sitten, miten ihmiset soveltaa sitä käytäntöä. Että toivottavasti joskus tämänkin jutun kuulijoiden sovelluksia päästään kuulemaan ja tietää niistä, että, että minkälaista, minkälaista tekemistä tämä on inspiroinut. Kyllä. Tämä varmaan tässä. Joo. <laughs> yes. Hyvä. Mä johonkin Lähden. kohtaan sen vaimen ja musiikki taustalle. <laughs> Joo, kiitoksia. mitä sanoa meille? kiitoksia, tästä oli taas mukava jutella. Niin, tai jo, miten se oli aina tuo, tota, Kalle Haten. kiitos, oli ilo. <laughs> oli ilo. Kiitos, oli ilo.